السلام عليكم، المهم هادي لابورطمون ديال الناس باغين الكابيني ديال الطبيب، راه تبارك الله وصلنا عندي راه تقريبا راه شي ميو واحد ديال لا اللي فيها راه في كبير اتساع، المهم هاذ هو كتشوفوا كبير، هاذ دي الباب ديال الدخلة، دي بيسا خرش، هاذي كوزينه يا فين يا سبعك اللهم بنية البيت هدا هو التاني هنايا راه كيتحلو اوتوماتيك بلفوطو ديالو بحال مكيشعل الدوا ها بيسافر هنايا المهم هادو كيقولو فيهم ماليهم ستالاف درهم و باغيينهم كابيني ديال الطبيب راه تبارك الله و الصلاة عندي راه الصلاح راه فينيسو راه هوت ماشي شي حاجة لي راه تبارك الله كلشي البيبان راه باقي ميكتهم منعاودش ليكم تبارك الله اللهم بارك طوالات اخرى هناك كاين جوج وثلاث طوالات ماشي اللي